Viorica Dencil, criticat virulent după ce scandalul INS, atât ne mai lipsa. Ar trebui să demisioneze. Premierul Viorica Dencil sub i-a subordonat direct Institutul Național de Statistic INS, artând ce o astfel de decizie ar trebui să conduc de urgent la demisia din funcție a acesteia, a afirmat primul vicepreședinte. Eredintele PNL era Luca Turcan. Începând de astăzi, specialistul în economie Viorica Dencil va aviza toate comunicatele INS. PSD-al depun pe o nouă instituție a statului român. Astăzi este rândul ins. României, Viorica Dencil, tocmai subliniere i-a subordonat direct Institutul Național de Statistic, printr-o hotărâre de guvern. Această decizie nu poate avea o altă la bază decât a ceea ce însă s-a prezentat adevărat a faca economice din România, cre subliniere terea accelerată a inflației la 5. Secederea salariului net cu 145 de lei în luna ianuarie, secederea salariilor din sistemul medical, a scris, joi, turcan pe Facebook. Lovituri din fieful lui Tudorel Toader, scrisoare deschis, prin care i se cere demisia. Ea sublinează ce o asemenea decizie ar trebui să conduc de urgent la demisia premierului. Atât ne mai lipsea ca marele specialist în economie, Iorica Dencil, să avizeze sub liniere orice comunicat care pleacă de la INS, conchide deputatul PNL.